З 24 по 26 січня в Первомайській селищній громаді, що на Миколаївщині видали 220 складометрів дров, доставлених в безкоштовну французьку організацію «Солідарітес Інтернешнл». Видавали по два складометри на родину. Після згадування з головою громади Максимом Караваєм, Выбирали по критериям тех населенных пунктов, которые не попали в государственную программу по получению дров И те, которые на текущий момент наиболее пострадавшие Это непосредственно Первомайское, Квитневое, Заселье и Новоселовка Організували все дуже добре. Одне тільки погано, що не в саме село Квітневе, а в ПГТ Первомайське. Ми попросили дівчину, вони нам сюди привезли, попросили управляючого Аграмакса. Він видав нам кару і нам все це організували. Ми завезли на Квітневе 66 кубічних метрів дров. 70 кубічних метрів 35 домогосподарств ми розділили між селами засіля і Новоселівка. В першу чергу, це були соціальні категорії, які проживали від початку війни до сьогоднішнього моменту в цих селах. І останню частину дров ми доставляємо і роздаємо жителям СМТ Первомайського. Одним із таких основних факторів отримання дров від Solidarity International це були такі умови: по-перше, рівна площадка і наявність навантажувача, розвантажувача. Дав ці дві локації новомиколаївський старостат і СМТ Первомайське, виходячи із цих вимог. Було вирішено, що в Новомиколаївку ми вести не будемо а завеземо вже безпосередньо всі дроби в центр громади, тому що квітнева, засилена Васильівка, їм ближче і комфортніше було приїхати до центру громади.